Amikor ide bekerültem, mindig az volt, a, az volt az érzésem, hogy amellett, hogy sokszor nehéz munkát végzünk, meg nehéz körülmények között, de mégis egy annyira ilyen pesgő és, és optimista társaság is ebben szuper volt bekerülni. A TASZ ugye az egyik meghatározó civil szervezet most már 25 éve Magyarországon, és itt tudjuk hatékonyan képviselni azoknak az embereknek a jogait, akik nem tudják magukat megvédeni a hatalommal szemben.